<تصفيق> اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اللهم عافني في <تصفيق> بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بدني، اللهم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 عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري لا أَللهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي أَللهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي أَللهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي أَللهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي أَللهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي أَللهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لا